Mwanamzii wako anakupenda sana basi mpe thamani. Ikiwa na wivu nawe, mshukuru Mungu kunao wasio na wivu kabisa kusu mapenzi. Endelea kuamini kwa wivu wake na usumbufu kwako. Ila siku moja wivu wake ukikoma, utagundua kuwa mapenzi bila wivu ni sawa na cha vikoba. Acha ujinga. Jali isi za mwenzi wako.